14 évig laktam itt, és 14 év után, 2014-től, ez van velem, hogy az utcám vagyok. Most meg nincs kiút, hogy hova menjek. Hát most, e ez a város. Mert a városnak izé kell. Sportbalista csapat kell. 15 évig laktam itt, a számozok utcán, meg még mindig itt lakok. Ahogy lejárt most márciusban a, a szerződésem, hát nem tudom, hogy én is mehetek az utcára, hát most hova menjek? Megihajléktalanát teszik az embereket. Az utcáról gyerekeket iskolába nem lehet járatni, ápolni őket, tanítani. Pályázgattam, és nem, nem nyertem egyszerűen semmilyen lakás. 1956-ban ide születtem, a nyolc utca végén. Tehát, ha épül a stadion, és nagyon gyönyörű, szép lesz a stadion, nehogy már ezek a romák itt maradjanak. Mert miért maradnának itt, uram? Hogy ő neki csúk munka legyen? Gondolja? Nem. Ezt lebonti végig. Itt nem maradnak semmi.